بسم الله وبركاته. والسلام على الله أهلا من في فيديو اليوم من فرقة المدرسة. اليوم عدنا من فرقة ديمسيس اليوم عدنا من فرقة المدرسة. اليوم عدنا من فرقة المدرسة. اليوم عدنا من من واحد أوكيه، سبعة، 1-6 عشر، واحد، دهير اثني عشر، واحد تلاتة، اثني عشر، سبعة، اثني عشر، واحد تلاتة، اثني عشر، واحد بدا اتيغا زابط فيسيون بي ديتمني اي آه في بي تي كي فيتيز تيغا زت منصه زت اوكايل بلس ا آه زت بلس بي يعني تواش ا آه. هذا هو تاب دونهنا ان آه آه فاع ا آه -6 بلس دي -6 -6 فاع دي دي تي فنش هو و هو A و هو A و B و B و B و B من B و B و B و B و B و B زد و B و C'est résoudre PDZ est égal 0. Résoudre un résoudre d'un PDZ. Il y a Z moins 1. Facteur Z au carré moins 6 ou 13 moins 6 Z. À, avant, PDZ est égal à Z moins 1. Facteur Z. زد او من زد بديستريس هذا تتكا صفر هسة بكيم تكناش زد من زد بديستريس اتكا زول ها هوني نجيبو هاش زد Moins 4 fois 1, fois c'est 10 fois 13. J'ai l'état de 26. Moins 50. Ma nage, c'est delta moins 16. Moins 16, ma nage, c'est de delta de tâche, c'est Et 4 au carré, de seuil moins 6. Ma c'est نقولو زد بيم شلود موين بيمانا دكتور مين دي مين هذا هو إذا وقلستس ترافتستس ايهزت طالع اه اه ان آه زد أحمدي، لتعمل لتعمل لتعمل لتعمل لتعمل لتعمل لتعمل لتعمل لتعمل لتعمل لتعمل لتعمل لتعمل لتعمل ل ل ل زد ل ل ل ل زد ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل زدر زدر زدر زدر زد زد زد زدر زد زدر هاي زدر زدر زدر زدر زدر زدر زدر دي زد اه انا نيكسان اه هل يمكنك ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد ان تجد دي تجد ان تجد ان تجد ان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 زاديا زاديا زاديا زاديا زاديا زاديا زاديا زاديا زاديا زاديا زاديا و زاديا زاديا زاديا زاديا زاديا يعطينا moins on vingt moins deux neuf les faire tina moins un moins 4, 10, plus trois fois deux six moins un moins un dix trois fois trois neuf dix neuf dix et moins un moins plus ما فما دي بلس واي فاي تي من دفع مع c z a زد p هذه هذا عرفنا نبدأ بموجب z هذه هي موجب z يساوي هي z d موجب p و موجب ل موجب و Alors, les angles des tangentes, les angles des tangentes, ils sont en, en. Question D C. Déterminer la fixe de D telle que A B D C est un parallèle. Telle que A B C D C est un parallèle. On y a deux programmes. qui a toujours il vdh et a toujours il الفيكتور هذا ليس CD، سيئه سيئه سيئه سيئه سيئه سيئه سيئه هذا يعني سيئه سيئه سيئه سيئه سيئه سيئه سيئه سيئه سيئه سيئه سيئه سيئه سيئه سيئه زد سيئه سيئه زيت سي بين بي بين زيت بين زيت بين زيت بين زيت بين زيت بين زيت بين زيت بين 4 بين زيت بين زيت بين زيت بين زيت بين زيت بين زيت بين زيت بين زيت بين زيت بين زيت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 سيس كده نبدا بالبيان Z moins 4, moins 10. C'est Z de euh, moins 10, c. C Z 3, 10 fois. Il y a Z de moins Z. C Z de moins Z, c'est Z de moins Z. Là, il y a Z moins c'est Z de moins Z. Alors, je regarde la question. question A, je garde vérifier.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 ستيفنها غنادسس مي سي سي سي سي سي سي سي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 و ايه فترا ديابس و لما اهون مين ما نفى و ما ايه فى دياسس و ايه فى دياسس و هاي اشتريت ماتريدة بين الماي انا مع انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا أنا ينقل ال دي ABCD ينقل ال rectangle ABCD وللا اختزت يسال طيب خش كيف ما في مشكله زد زد بي. زد Moins ZC, UC, MoD, Z, Moins ZB. Ce qui est le M appartient à la médiatrice de B. La somme de points est M appartient à la médiatrice de B, C. Donc, nous avons ce de gamma D ou gamma place D. ستمني الوقت. جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد جامد نيدعوا الزد أقطين يا الله معناش معن معن إف تي زد إف تي زد إتقال ضل والله الجماد زد الجماد إف تي زد اللي بي سي دي موديلو بي موديلو إذا شو يعني تزد اتقال ظهورة مع ناش معن زد موين موين كات موين ديزي اتقال هو يعني يعنين ناش يعني زد اتقال كات موين بليز ديزي ما لا هي زد تساري زد بيز زد عفوا زد سيبا زد تساري زد سين M appartient à l'ensemble du point de M. Appartient à des circuits de diamètre. Circuit de diamètre à la PC. Diamètre à la PC. Au pivot du point. PV du point C. Point B. Pivot du point B. Bien, le points B de. زد بيه متعدد زد ساي زد بيه التغاصر عدد impossible متعدد متعدد متعدد متعدد متعدد متعدد متعدد متعدد متعدد متعدد متعدد متعدد متعدد متعدد موديل ف دي متعدد متعدد متعدد متعدد متعدد دي دي Il des z, moins 4 moins z moins C'est de de Z moins 4, moins z plus moins De tout,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 زد موان زد ب زد موان زد بي. هاي سايغ ددي لو موديل إي زد موين زد ب هاي موديل ددي زد زد z moins z b, vingt six il y a six, à vingt six l'ensemble du point appartient appartient au cercle تسعة ثالثة سانتا أيوه أيوه ما هذا لولا الأول، هناك م م بي. و يعني م ام استاذ بس ميديتي بس م م م م م م م م م م م م م م م م م هذا هو موجاتي هو بس أم دي أم دي بسّ. يا مين تبيس يجهد ي points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 ده... اهي هي غاما جامعه جامعه جامعه جامعه جامعه جامعه جامعه ده جامعه جامعه جامعه جامعه جامعه جامعه جامعه جامعه جامعه جامعه جامعه جامعه يعني في جامعه جامعه جامعه غاما جامعه او جامعه جامعه جامعه جامعه بس بعد جامعه ...a ودي ...a ودي مينفع يجى منا من منا لصنع في البيتشر فى التسجيل مياتيس ع ودي او أ، او خدم او خدم او خدم من خدم او او خدم نحن سديه المبرعي من ascitor رسالات mufflers يخفى الطки트가 معروزول حي 윤هانه طفل 1 أ ساوي تساوي نحن نعرفون إذا كانت محددة الفيزياء ديالنا زد إذا اه كانت نعرفون إذا كانت محددة الفيزياء ديالنا نعرفون إذا كانت محددة الفيزياء ديالنا نعرفون إذا كانت محددة الفيزياء زد نعرفون إذا كانت نعرفون انا سيئ انا سيئ انا انا الموديل, الموديل, دا الموديل, الموديل ها موديل ها. الموديل دا يستاية. يستاية. بليك؟ اه حتى موديل اه انا اه اه موديل اه موديل ادي اقل شي اقل جمع واضح النقطة الثانية شنو شوف حالة بالنسبة لـ لل... بالنسبة اه افتزد اه كان يبان اقوي هي تساوي اي يعني افتزد افتزد آه. افتزد آه هي اي هي اي وهذا معروف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 نعم, الأفضل أن الأفضل أن الأفضل أن الأفضل أن الأفضل أن هي أن الأفضل أن الأفضل أن الأفضل أن الأفضل أن الأفضل أن الأفضل أن الأفضل أن الأفضل أن وحتى ما الأفضل أن الأفضل أن الأفضل أن الأفضل أن الأفضل أن الأفضل أن الأفضل أن الأفضل appartient et a. ce qui implique que a et d appartient appartient à gamma gamma d donc passe dans le schéma passe dans gamma a gamma d et gamma trois passant par traitons en d points et tratant, le gamma traitons en deux points إن شاء الله تكونوا فهمتوا الجواب للسؤال كان عاقل خوك سيدنا علي أحمد لا تنسوا عن الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه وحاولوا توصلوا الفيديو بألف لايك وألف تعليق و بالتوفيق إن شاء الله